Kaixo, Mikel eta joan gara, eta nabigatzaileetan pasaitzen biltegiratzea azaltzera etorri gara gorkoan. Seguro, interneten nabigatzen zabiltzela, noiz baitu ondurrengo mezoa gertu zaitzula. Gordena jalduzu pasaitza? Gordea aukeratu ezkero, ez duzu pasaitza gugoratu beharko, nabigatzaileak egingo gobaizu zuregatik. Nola da posible, baina? Gure kasuan Google Chrome navigatzaia erabiliko dugu. Ezagotzen duzu horrik ikusten den ikonoitzuara ezta. Demakun ba, gure navigatzaia etxean dela. Eta pasaitza bakete bat etxean gorde nahi duguna. Hausera, navigatzaian gorde sakatu ezkero gertatzen dena. Pasait guztiak leku berdinean gordeko ditugula. Behin pasaitan gordeta eta jakimarko dugun nun gorde diren, ezta? Goazen ba, lehenik eta behin Google Chrome navigatzaia irek ikotugu. Pantaian agertzen den testu lerro hori Google Chrome navigatzailearen goiko barran sartuko dugurain itzezit eta ondoren intro sakatu Horain pantailan ikusgarri dituzu Google Chrome navigatzaileak gordo pasait guztiak bai eta erabiltzaile izenak eta webguneak ere Pasaitzak esplizituki ikusteko nahikoa da ondoan agertzen den begitxoaren ikonon sakatzea Ze eskuragarri garri dauden zure pasaitzak eta, Zure orde hartzen duen edo zen indagaia ikusteko Gomen di hori pasahitza buruan gordetzea da. Baina hala ere zailtasunak baldin badituzu hau hauekiteko Obeda, zure pasahitza paper batean apuntatzea eta etxeko leku seguru batean gordetzea nabigatzailean gordetzea baino. Mundu osoan dauden pasahitzen eguneko altu bat, tankera honetakoa da. Beraz, gure azkeneko gomendioa horrelako pasahitza kekidukea da. Hau izan badena lagunok. Bidioa zure guztokoa izan bada, eman atxegin duten eta harpidetu gure kanadea. ¡Petagora tú seguro no diga